Але свиней його знову збиратимуть. Завдяки тобі. Записки зі словами подяки українським захисникам. Українська інстаграм-блогерка запустила проєкт Червона нитка G. Прихованою камерою вона знімає реакцію воїнів, які анонімно отримують записку зі словами вдячності. Відео публікує у своєму мікроблозі з хештегом Red 3 G. Проєкт насамперед створений, щоб викликати потік поваги, вдячності одне до одного і тепла, тому що ми вже виснажені і нам потрібне нове пальне, так написала у своєму блозі Асіят Міленський. Про цей проєкт ми поговоримо далі, Пані Асіят приєднується до ефіру. Я вас вітаю. Доброго дня. Насамперед, як у вас виникла така ідея підтримати українських воїнів і хто був першим у вашому проєкті? А, ну, я все життя люблю дарувати людям якісь записки, приємні речі, казати слова вдячності. Я, в принципі, це описую і відговорю, мабуть, в усіх своїх проєктах і такі, як червона Нитка в тому числі. Це, в принципі, моя ідеологія і, ну, вона всюди там моїй книзі там бренду одежі який ви бачите це також моє і я в принципі живу і от декілька місяців тому в мене просто з'явилось дивне відчуття як е, ніби виражено почала відчуватися емоційна дистанція між військовими і цивільними і ніби ну емоційне навантаження просто в одних різне цивільних у своє, військових у своє немає психологічних механізмів, які б допомагали нам якось поєднуватись один між собою. І, ну, так, я продюсер, продюсер думаю, окей, треба ще створити таку штучку, яка буде просто от класно, ну, щоб просто людині було приємно. Тобто, мені за це нічого не потрібно, це, ну, від мене нічого такого особливого не, не просить. Ну... Першою людиною, з якою ми це знімали, був мій друг, його звати Олексій Юткевич, він є кофаундером великого фонду «Зграя». Наразі він їздить постійно на Бахмут, на всі гарячі точки, він парамедик з сертифікатом, з, усім... з ним знімали саме перше. А він знав, що ви до нього будете підходити? Він, дивіться, в нас принцип такий, він дуже простий, тобто людина знає, що вона буде зніматися у роліку, я потім поясню, чому так, але вона не знає, в який момент це буде проходити, коли це буде проходити, тобто ми просто кажемо, там, приходь там, не знаю, на 12.30 туди, і все, і ми чекаємо. Людина приходить, ми бачимо, окей, вона стоїть собі, щось там робить, ну, частіше за все в телефоні, і далі ми вже знаходимо якийсь ракурс, де там можна підійти, і Далі вже підходимо до людини і, і ну, якусь їй штуку даруємо, тобто ну, є елемент того, що вона не знає, і елемент того, що вона знає. Угу. А як вони реагують на це? Ну, ми бачимо на відео такі несподіванка видно на обличчі, а потім які свої враження розповідають вам? А, ну дівчата взагалі вони більш емоційні. вони просто ну вони зазвичай або плачуть або ще ж ну просто всі кажуть що це та штука якої дуже сильно не вистачає ну тобто не вистачає якось просто розуміння що ти не просто так оце їздиш десь там в чигиря якісь там ну робиш якісь дуже-дуже серйозні речі і оця подяка вона не ну, каже що блин дуже дякую дуже класно хлопці вони взагалі такі вони більш стримані, вони, ну, кажуть, що, блін, офігезно, класно, що ти робиш це, але, ну, вони так, вони так дуже стримані та все. Ну, я сама, коли вперше зустріла це відео в мережі, аж захотілося підійти обійняти там того військового чи будь-якого іншого, але тут зупиняє такий якийсь психологічний бар'єр. Я ж не знаю, як людина відреагує, О. коли накинеться інша людина на неї з обіймами. Дивіться, це, це саме те. От дуже круто, що ви це схопили. Я просто вам дуже вдячна за те, що ви це озвучили. Справа в тому, що одна із миме... один із моментів, в принципі, там я не знаю, можливо, ви бачили там описано є опис всього проекту. Там написано що ми створюємо психологічні механізми це те до чого я дуже дуже сильно намагаюсь дійти тобто в чому в чому момент основний в нас немає механізму взаємодії між цивільним та військовим У нас взагалі немає нормальної психологічної взаємодії один між, між одним тобто в якому сенсі а який є механізм для того щоб підійти до, до військового наприклад а його підняти треба що зробити треба просто підійти спитати там ти військовий, так я військовий. Чи буде нормально, якщо я тебе обійму? Він скаже, там, да, чи ні, ну, там, щось він таке скаже, да? Якщо він скаже так, то ви його обіймете і будете щасливі, да? Але просто цього механізму немає. Люди, люди що вони роблять, вони ходять, вони просто собі думають, ну, да, да, я хочу його дуже сильно обійняти, але я стесняюся, не буду його якось там, особисті кордони його порушувати, там, і т. Якщо, чим більше буде отакої от от штуки, наприклад, як ми робимо, що коли люди будуть підходити і казати, що, чи можу я тебе обіймати, тобто, показувати механізм що немає нічого страшного якщо ти виразив, ну якщо ти скажеш щось про свою вдячність немає нічого страшного в тому щоб обіняти тобто оце ми показуємо реакцію яка е, йде після дії тобто ми спочатку щось подарували і люди ж вони бояться взагалі вони ну, кажуть що ми там я навіть бою щось казати я бою щось там дарувати навіть а зараз вони бачать ну, все окей Військовий посміхнувся, все добре, тобто нічого страшного не, не сталося. Дай ж можна так робити. Ну і... Я вам дуже дякую за вашу ініціативу і за розмову. Закликаємо усіх підходити до військових, дякувати, публікувати відео з хештегом. Нагадайте, який хештег має бути? Червона нитка G і Red G. Так. І е, чим більше ми добрих справ таких будемо робити, тим буде швидше руйнуватися цей психологічний бар'єр між цивільними і військовими. Я вам дуже дякую за розмову. Асіят Міленський, засновниця проєкту «Червона нитка» була з нами на зв'язку.